ми, коли почалася війна, всі, всі ми поїжджали з села зі сльозами і побросали все, і поїхали. А коли вже стало тут тихіше, ми повернулися в грудні десь, будемо говорити так, і вирішили, тако, ну чим допомогти тим дітям, які там воюють? Ми вирішили ліпити вареники. Дівчата приходять на 9 годин, робимо тісто, стараємося скоріше, щоб це, -це зробити, щоб і вдома щось спіли зробити. Ну так як погода зараз дозволяє, дощі йдуть, ми ліпимо їх і через день, буває і кожен день. Кажеш так, що і на Бахмут, і на херсон, і на Бахмут оцем перебуваємо. Начинки ми всі готуємо самі, так як ми господині. Дома ми всі готуємо начинки, тушимо капусту, варимо бараболю, творог ще ми робимо, і з вишнями робили, зажарочку робимо. Все як положено. Хочеться, щоб хлопцям було смачно, щоб вони згадали про домашню їду. А що ж ви ті вічі на нас так ми не збиралися з А якщо за З самого початку війни. Коли у нас було дуже тяжко, нам привозили вареники і привозили, і нам дуже це дуже допомагало, бо не було ні газу, ні, ми боялися навіть вийти. Такі були обстріли. І почали ліпити дівчатка всі, і дуже-дуже нам дякують. І на Херсон передаємо. І тут, дякувати Богу, нашим військовослужбовцям. І Одеса знає наші вареники. Волонтерами передаємо, передаємо, як попадає, попадає, передаємо і навіть військовим. Допомагаємо, кормимо і газовики, до нас приїздять люди з різних областей. Бувало такі дні, що ми могли наліпити за день до 15-18 кілограмів. Дякуючи волонтерам нашим, допомагали нам і картоплею, і олію, і цибулю давали, і, і все. Ну, Дуже всі допомагали. Муку все привозили. І отак заради наших дітей, щоб їм було хоч трошки тепла передати домашнього. Щоб вони, наші діти, повернулися всі додому живими, здоровими і вже дома їли ці вареники і ті голубці, а не так десь в окопах.